محدش يقلد الحلقة بتاعتي. أنا هكلمك بلغة الشارع. أنت كده مش عساب. إحنا بنحبك يا ملوشة. البومبوناية بقى. أنت كده مش جاي <تصفيق> في حالك أنا تعبان. أنا طالع ان أمي ما بنعرفش. مش هشيل مطاوي التاني في الفيديوهات. أنت ما كلام ماما ليه؟ <تصفيق>